تیرے لیے دنیا چھوڑ دی ہے تجھ پہ ہی سانس آ کے رکے میں تجھے کتنا چاہتی ہوں کہ تو کبھی سوچ نہ سکے میرے لیے